صباح الخير حضراتكم مشاهدي جريدة الوطن في كل مكان مع حضراتكم خالد عمار صحفي بجريدة الوطن غدر الصحاب يمكن الكلمتين دول كانوا تترددوا بشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهرين الماضيين بداية من أزمة فتاة المول اللي قتلت على يد صديقتها وصديقة عمرها غدرا لوقعة المهندس أحمد عاطف اللي ربما كان بيشاهد أو بيتابع أخبار مقتل مقتل فتاة المول على يد صديقتها كان قاعد مع صديقه بيحكي تفاصيل ازاي ان البنت غدرت بصحبتها بكل هذه البشار كل هذا الغدر كانش يعرف المهندس احمد ان صديقه اللي كان بيحكي له او بيتناول معاه اخبار هذا الحادث إن هو هيكون ضحية تانية على يد صديقه او ان صديق عمر وصديق طفولته اللي متواجد معاه هو اللي هيغدر بيه ويكون هو الضحية اللي هتكون حديث وسائل العالم بعد فتاة المول احنا دلوقتي موجودين مع زوجة المهندس احمد عاطف استاذ عبد العزيز ويمكن كانت هي من البدايه اللي فجرت القضيه لما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وحكت فيه ان تفاصيلها مختفي عرفنا ان التفاصيل ان آآ آآ او حتى الانتحاريات ان بتقول ان صديقه هو اللي غدر بيه وقتله لكن الحقيقه انا هوري حضراتكم بس صوره صغيره بتدل قد على بشاعه هذه الجريمه دي تقريبا صوره الطفل اللي اتولد بغير غير ما يشوف والده ما لهوش ذنب غير ان والده ساق او ادى ثقه في شخص غير جدير بهذه الثقه فكان النتيجه ان هذا الطفل اللي عمره ما بلغش ما كملش 10 ايام بيتيتم قبل ما يفتح عينيه على الدنيا يمكن زوجته ده طفل اخر عمره عامين احتفل زوجي بعيد ميلاده قبل ما يتوفى ب 24 ساعه احنا اسفين لو المقدمه طويله شويه لكن هنروح ل استاذه دعاء عبد العزيز زوجته داخل المكتب الهندسي اللي كان بمهندس احمد عاطف الشربيني بيجهزه علشان يبدا رحله وخطوه جديده في مستقبله الناجح احنا موجودين دلوقتي في المكتب اللي كان بيجهزه وده يمكن الكرسي اللي ملحقش المهندس احمد يقعد عليه او المكتب اللي ملحقش يقعد عليه وللاسف توفى بعد ما بدا التجهيز بأيام ايام بسيطه احنا هنروح لاستاذه دعاء هتحكي لنا التفاصيل وكواليس اخر اتصال بينها وبين آآ آآ زوجها بعد اهلا بعديك يا فندم. اهلا بيكم احكي ايه ايه ايه اللي تم وايه التفاصيل يعني حضرتك كنت يمكن قلت اخر مكلمه من من الاول ايه المكان اللي احنا موجودين فيه ده والمهندس احمد بدا يجي جزء من امتى؟ احمد كان عنده مكتب هندسي عامل اجراءاته كله بس ما كانش فاتح حوار فمن فتره كده اخد قال ان هو عاوز مكان هنا في بيت والدي يعملوا بس مكتب مؤقتا كده على ما ان شاء الله ينتقل يعني يفتحوا في محل اقامتنا في طلخه فتحوا وجهزوا وعملوا على المستوى ده وطبع الميداليات باسم الكنان ابني وعمل في كل حاجه ويا حبيبي ما لحقش يفرح بيه يمكن دي اللافته اللي احمد عاطف لكن للاسف زوانه ما يحشي يكونوا موجودين فيها ما حش وقت المكتب ده يعني. يا دوب فرشه ولسه فيه النوتس بتاعته والحاجات دي كلها ما كان عايز يهدي بيها الناس ويبتدي يعرف الناس وكده ما لحقش يعمل اي حاجه. احنا لما دخلنا المكان لقينا دي اول حاجه موجوده على المكتب بتاع المهندس كان المصحف الشريف يمكن انا الحقيقه لفت نظري ان اول حاجه اعدها على مكتبه قبل القلم وقبل الكراسه وقبل اي شيء كان مصحف الشريف. طبعا واضح انه كان شخص تقي وسمعنا عنه اعمال خير كثير جدا. لكن عايزين نعرف جانب من الخير اللي كان بيعمله مع صديقه، جانب من الخير اللي حكيته لنا قبل اللايف اللي كان بيعمل مع صديقه اللي ما كانش عنده هذا السبب هو كان احمد دايما دايما يحاول يصلح ما بينه وما بين زوجته لانهم وصلوا يعني لمرحلة الطلاق. فا احمد كان دايما يزعل يقول له محمد اتظبط يا محمد عندك عيلين يا محمد ما كده حتى لو هي غلطانه شويه على كلامه طبعا على كلام صاحبه ده معلش نعدلها عشان خاطر العيال ولازم العيله تربى ما بينكم كذلك يقول لي اتصلي لي محمد ابو العز ده محمد بيقول ده عملت تسوت يتصل يقول لها انت اختي ومش عارفه ايه وانت صغيره مني سنا فانا لازم اقول لك كلمتين عشان خاطر العيال كان دايما يعمل يعني يحاول يصلح ما بينهم وعاوز يرجعهم لبعض اتصلت بيك عزتك؟ اعتقد بعتت لي رساله بس انا من كثر الرسائل ما شفتش حاجه يعني ما بردش على حد وحالتي النفسيه ما تسمحش يعني زوجة زوجة المتهم مع ابو هي طلقته طلقته طلقته, طلقته. طلقته. طلقته. طلقته. طلقته. اتصلت عليك عزتك؟ لا ما كلمتنيش اتصال هاتفي وما اعرفش برضه الرساله كانت من وقت الاختفاء ولا من وقت لما عرفنا الوفاه لكن ما حصلش بيني وبينها اتصال ولكن هي ما لها يعني والد والده والده والدته كانوا استقبلوا الموضوع ازاي؟ لو معاكي عزوكي او كانوا بيسالوا معاكي؟ والد مين؟ والد والده والده اسره الولد المتهم نفسه لا طبعا ما حدش اتصل منهم من خالص ويعني اكيد هم لو كانوا كويسين كانوا رجعوه عن الغلط في الاول في بدايه انفصاله او قالوا له انت غلطان او كده لكن هم هم يكلموني عزوني عشان انا رافع عليهم قضيه ومتهمة ابنهم لا طبعا سابوا سابوا البلد يقال انا سمعت ده احنا رحنا عند البيت ما قراناش موجودين وقالنا ان البنت تتشمع انا سمعت ده طيب طفل انت عايز اعرف بس الكواليس او اللحظات اللي ما بين الولاده يعني يعني ما بين الولاده وما بين اختفاء ممكن قبل دوت نتكلم عن تفاصيل الاختفاء من الاول خالص وازاي الحكايه تحكي <تصفيق> الاول عرفت تفاصيلها ازاي هو احمد يوم الاربعاء أمس الصبح حوالي الساعة أربعة كده كان عنده مشوار في القرار بما يخص المكتب برضو كان عاوز تقريباً هيتعاقد مع ناس هي هيبتدي بقى شغل اللي هو الشغل الهندسي والاستشارات الهندسية والمقاولات والحاجات دي فهو سافر الساعة أربعة ومصر كده وانا كنت سمع الصوت وهو خارج بس ما قدرتش مثلا اقوم اجهز له حاجه ياكلها فطار او كده لاني كنت تعبانه وما نمشي طول الليل حاسه بالام الولاده فسافر وكده فبعدها بشويه ما قدرت ما قدرتش اواصل وقمت كلمته على الفيسبوك عن الماسنجر انت عامل ايه انت كويس انت وصلت ولا لا وانا دايما بقى على تواصل معاه اه طبعا هو ببقى على تواصل معاه وهو في القاهرة عليه وكده، فقال لي انت ايه اللي مصحكي دلوقتي؟ وقلت له ان انا حاسه بالتعب وكده، قال لي ما قلتليش ليه؟ قلت له كنت عارفه ان انا قلت لك هتقعد ما تخلصش مشاويرك دي ومش هتوافق، فقال لي طب قومي نامي وكده، وقلت له طيب ماشي طمني عليك حتى لو انا قافله، قال لي حاضر، فضلت على تواصل معاه أه لحد ما قال لي خلاص ماشي انا هاجي على 3 3-3 ونص كده، وما تعمليش اكل انا هجيب اكل وانا جاي، قلت له ماشي تمام، بالفعل طلب الاكل وهو لسه في الطريق ولما جه الاكل الجاي على طول ونزل جابه. آه نزل جاب الاكل واتغدى وقام صلى العصر وبعد كده قعدنا مع بعض شويه وقال لي ان هو نازل البلد النهارده يا رب يكون محمد صادق في كلامه ويديني الفلوس. قلت له هو انت نازل تجيب فلوس ايه النهارده؟ مش الارباح؟ قال لي لا ده احنا خلاص بنتفق ان هو يديني 100000 جنيه. بيصرف في حسابات دي. لا بيخف الحسابات، الحسابات وصلت لحد 675000 وهو طالب منه من امتى؟ من يجي شهر ستة او سبعة طالب منه مئة الف وكل فتره يخف الحساب وما يسيبش عنده الا جزء مثلا من المال شغال وهو عاوز يخف الحساب ده كله. فقلت له طيب ماشي ان شاء الله فقام صلى المغرب واخد كنان مني قال انا هاخد كنان انزله عند والدي ووالدتي يعني عشان ما يتعبكيش. فقلت له طيب ماشي تمام قال لي انت ارتاحي شويه بقى ومش هنتاخر ونجيلك على طول. ولما حس ان انا تعبانه بعت اشتغل للدكتور. اللي انا بتابع معاه فقالوا له لو فضلت حاسه بالالم ده والوجع ده تعالى وهندخل للولاده بكره اللي هو كان يوم الخميس وانا اصلا كان معادي الجمعه بس انا حسيت بالتعب شويه فقال لي خلاص قومي بقى ارتاحي وكده فقلت له ماشي فضلنا على التواصل مع بعض كلمني على حوالي الساعه سبعة قال لي بتعملي ايه يا ماما وكده قلت له ده انا بجهز الهدوم بتاعتنا عشان لو ولدت بكره انت توديها عند بيت ماما لو ولدت الجمعه اللي هو معادنا خلاص ننزل الخميس نوديها عادي فقال لي طيب ماشي وقال لي كده يعني يعني خلاص جهزت الحاجه قلت له اه قال لي هتوحشوني يا قلبي على علي دي دي اخر اسئله قالها لا لا ده وانا بكلمه كانت الساعه حوالي سبعه كده سبعه ونص اللي هو بيسالني وبيطمن عليا انا قاعده في الشقه بعمل ايه وكده ما شفتوش تاني ما شفتوش لا هو نزل خلاص وكانت اخر المكالمه اللي هو الساعه 1 اللي قال أنه ان هو عطلان على كوبري الجماعه ده فضلنا على التواصل مع بعض كلمني الثاني الساعه 9 قال لي بتعملي ايه قلت له قاعده بكمل بقيه الحاجات بتاعتنا وكده قال لي طيب قومي تقدري تقومي تتفرجي على ماتش المنتخب لان انا قاعد شويه كان يومها في ماتش المنتخب الساعه يوم الاربع فقلت له طيب ماشي لسه كتير قال لي انا اطمنت على كنان وهو كويس ولسه هروح اقابل محمد انا قعدت شويه مع صحابي فقلت له طيب ماشي كلمتنا بعتت له رساله نصيه الساعه 11:23 دقيقه على الماسنجر آه قلت له انتوا فين بساله هو وكنان يعني كان حتى نص رساله كده بقول له انتوا فين يا حب فقال لي والله انا لسه بجيب الفلوس من محمد وبعد كده هاجي اجيب كنان قلت له طيب ماشي كل ده ما قال ليش ان هو جاب فلوس ولا حاجه كلمني الساعه 12 بالليل قال لي يا دعاء انا لسه ما جبتش فلوس وانا لسه مع محمد اهو بابا هيجيب كنان ما تعمليش الموبايل صامت عشان لما يكلمك تنزلي تاخديه لان كنان بيعيط وبقول يعني كنان عاوزك وعاوزني فقلت له ايه طيب ماشي طب انت هتستنى لحد امتى يا احمد قال لي والله انا هستنى بس انا محمد اهو بيجيب فلوس فقلت له طيب ماشي الساعه حوالي ونص كده حمايه كلمني ونزلت اخدت الولد وقفوا معايا شويه وانا سبت الموبايل عشان ما فيش اشاره في في الاسانسير فطلعت لقيت ورنين عليه مرتين فانا بكلمه كانسل عليا ورن هو دي بقى اللي هي اخر مكالمه بيني وبينه فقال لي ايه ماما على الموبايل قلت له والله يا احمد انا كنت قاعده مع بابا تحت وسايبه الموبايل قال لي اه انا قلقت عليكي ما رديتيش وبعنا على ابويا لقيته غير متاح فكلمت بتاع التوكتو بتاع التوكتوك ده احنا بنتعامل معاه بقول له ايوه يا احمد انت وديت كنان مع ابويا لامو كنان قال لي ايوه يا باشمهندس انا وديته دمو كنان واقفه مع أبو مع عم عاطف فعرفت ان انت واقفه مع ابويا قلت له اه كنت واقفه مع مامتك وباباك بيسالوني عن ميعاد الولاده وهعمل ايه وكده قال لي طيب ماشي كنان كويس قلت له كنان زي الفل انت بقى فين؟ قال لي والله دعاءنا عطلان مع محمد ابو العز عربيته عطلانه على كوبري الجامعه قلت له عطلانه عطلانه ازاي يا قال لي هنعمل ايه عطلانه وهشوف كده انا واقف معاه لحد ما يصلحها هنشوف هيجيب حد يشدها ولا حد يصلحها ادينا واقفين قلت له طيب انا طبعا مش عايزه اقول ان هو نازل يجيب مبلغ او كده ما يكون حد حواليه ويسمع او ياخد منه او كده اه فقلت له جبت اللي انت نازل عشانه قال لي لا لسه قلت له نعم لسه ايه ده الساعه بقت واحده أمال هتجيبهم إمتى يا أحمد؟ طيب خلاص لو مش لو مش لازم النهارده خلاص تعالى. هو فضل يأخره ويعطره ولحق عشان يطلع في الميعاد بالليل. آه والمكان أوه. ده قالوا مقطوع ومفيش فيه إضاءة و... وطبعًا مش بيتداول. آه مش بيتداول عليه حد في الوقت ده ولا حد خالص يعني. وفي أعمال إنشاء كتير هناك جدًا أي شخص يعلى المكان ده هيقع فقلت له طيب امال انا طبعا كنت متضايقه منه عارفه قد ايه هو مغلب احمد في الفلوس وكده والفلوس اللي احمد كان نازل يجيبها دي كانت اصلا أه ما حسوش باي باي غدر من في اي لحظه يعني زي كل الصقه هو صاحبه قالوا هو زميل سنا يعني معافي في الدراسه من اولى ابتدائي لحد لحد العمر ده كله اتقربوا من بعض في 2010 في ايام انتخابات انتخابات مجلس شعب وابتعدوا شغل من 2017 ده يعني عشره عشره طويله يعني بس هو ملوش دروس سابقه نصب او سابقه حاجه مع حد من الناس او انا حاولت يعني والدي واحد من الناس اللي حصل احمد عن حاجة دي وقال له يا احمد يا حبيبي انت ما بتقعدش على كافيهات ما بتقعدش على قهاوي ما بتجتمعش بحد اصلا انت من شغلك البيت الولد ده انا سمع عنه كلام مش كويس قال له لا لا يا عم عبد العزيز لا فيش الكلام ده وكده. بدأ يخاف احمد وبدأ يقول له الكلام ده كان قدام بيقول له ده انت بيقولوا عليك ده انت نصب على فلان وفلان. قال له انا هات لي واحد بس من البلد انا عليه لي فلوس الا فلوسك انت. اه ااا توضح بقى ان بعد ما قصه احمد وقصه الغدر دي حصلت ان في ناس كتير جدا يعني واخد منها فلوس. انا في يعني وفي يعني عمليات نصب شبه كبيرة معلش لو هضغط على الجزء ده شويه بس يعني بس يعني انا شخصيا عايز وصل رساله للناس ويعرفوا قد ايه الجريمه دي كانت صعبه. أه أه وقت وقت الولاده انت كنت في حيره ما بين جوزك اللي مش مش مش, مش, مش اه انا كنت رافضه اولد اه وكنت بتولدي ما و... بين ان انا لازم اولد عشان انقذ البيبي او ان الولاده غلط عليه ايه اللي حصل في 48 48 ساعه؟ يعني يوم الاربعاء لما احمد تغيب فضلت انا قربنا عليه من الساعه واحده وثلث أه هو خلاص قفل معايا واحده. وقال لي ان هو عطلان وقال لي خشي نامي. فقلت له انا مش هنام الا لما انت تيجي. فقال لي طيب خلاص ماشي. من واحدة وثلث بدات ارن عليه اشوف العربيات صلحت ولا لا. 20 دقيقة كل حاجة خلاص. 20 واحدة وثلث لقيت الموبايل غير متاح. كان هو قال لي لو ما عرفتيش توصلي لي على الموبايل ابعتي لي على الواتساب. بعت له مارتش. رنيت عليه ماسنجر مارتش. بعت له رسايل ماسنجر برده مارتش. واحدة ونص بدات ارن عليه كتير وزن ما ما فيش ايه تقصد. من واحدة ونص ل 9:30 الصبح انا قاعدة في البلكونة. اه انا قاعدة في البلكونة آه. ما جاش في بالي غير اني اعمل ايه او اوصل لهم ازاي طب هو كان اخر حاجة مع محمد ابو العز فتحت اللاب الخاص بيه وبكل رنيت عليه من عند احمد من الشات بينهم يعني فتحت اكونت احمد على الفيسبوك ثواني آه يعني طب يعني انت, يعني انت رنيت عليه من اكونت احمد اه ثلاث مرات ما ردتش ده ممكن يعتقد انه ماشي هو آه. هو ما كانش فاتح فيسبوك بقى او ما عرفش ما ردش ليه فا ما يعتقد انه ما ماتش ايه هو هو خلاص رماه والموضوع انتهى وكان ممكن يطلع عادي هو لو ايش على صنبة كان معاه وطلع على الله اعلم فتصرفت في رقمه وبعت لطليقته وقلت لها معلش يا ام احمد انا عارفه انها اللي ذوق بس لو ينفع لي رقم لطريقك يعني او جوزك لان احمد معاه من بالليل ما رجعش كانت هي نايمه، كلمت اخويا على الواتس ان هو يحاول يقوم يتصرف ويجيب لي رقم محمد ابو العز كان طبعا الكل نايم. فجبت لينك كده على الفيسبوك بيجيب الارقام الممسوحه. جبت رقمه من عندي لان كان كنت انا جيت هنا فتره تعبانه وكده وهو كان احمد بيبعت لي معاه الحاجه بالعربيه. فطبعا لما رجعت انا واحمد الشقه قال لي امسحي رقمه. عشان ما يشوفش صورك على الواتساب ولا كده امسحي فمسحته. لما حصل اللي حصل جبت اللينك ده ورجعت رقم كلمته كان معاه ويتنج كان هو معاه مكالمه وانا ويتنج رد عليا على طول لدرجه ان انا لسه هقفل على ما يخلص مكالمته رد عليا على طول اه ايوه مين قلت له معلش استاذ محمد ابراز قال لي اه مين قلت له انا زوجة احمد عاطف كان مرتبك والله لاحظت ارتباكه وشكيت في مكالمته وكلمت حمايا بعدها قلت له اللي حصل وصحيته من النوم حماية شك زي زي وأول حاجة سألنا عليها قال لي فلوس أحمد كام ومعاك الشيكات ولا لأ بعد ما كلمته رنيت عليه قلت له لو سمحت يا أبو أحمد هو أحمد فين قال لي أحمد مين قلت له أحمد جوزي قال لي يعني احمد فين قلت له احمد مجاش مجايش البيت من ساعة مكان معك وامرت الكلام ان انتو كنتوا عطلانين على كبر الجامعة قال لي اه اه فعلا ده بس هو كان بيكلمك انتي قلت له اه كان بيكلمني قال لي ده مشى بعد ما اتكلم في الموبايل كي نص ساعة قلت له مشى فين قال لي اخد تاكسي ومشى قلت له احمد قال لي ان هو واقف بيستنى ان هو انتم العربيه تتصلح وتيجوا وتجيبوا الفلوس قال لي لا مشي القي عليك انت وكنان وامشي قلت له طب و... وانت صلحت العربيه امتى قال لي لا ده انا صلحتها بعدها بشويه ومشيت قلت له طب ليه ما استنيتش اخدت احمد قال لي والله هو كان مستعجل وخاف عليكي وامشي آه طب ازاي يا امكنان انت بتهزري انت مش عارفه ايه فطبعا انا من من بدايه من بدايه اللحظه دي وانا قيت آه... اللي هو ازاي احمد ما باتش بره البيت؟ احمد اصلا في مكالمتي الاخيره قلت له يا احمد سبت واحده انت في حياتك ما تاخرتش للتوقيت ده ولا بتبات بره ولا اصلا آه قادر انك تواصل انت كنت في القاهرة مرهق وتعبان. فقال لي والله دعاء لسه بستنه الله المستعان. لما انا قلت له قال لي والله خد تاكسي ومشي. فقفلت معاه وهو فضل يكلمني بعدها كل شوية هي مكنان كنان وصلت لحاجة قلت له لا قال لي طب تقدري تكلمي ناس من زماله في دوميات الجديدة ولا القاهرة ولا كده قلت له هو كان في القاهرة امبارح ودوميات الجديدة بروحها شغل دوميات الجديدة بروحها شغل بحكم ان هو معيد في كلية هندسة فبيدي كورسات هناك وكان جاي له انتداب في جامعة دوميات الجديدة جامعة دوميات كان لسه يشتغل هناك معيد السنة دي أحمد مدارش مساعد يعني دكتور مساعد في جامعه المنصوره انتداب والشغل الاساسي بتاعه في اكاديميه النيل فقلت له لسه ما ما بداتش قال لي طب تقدر تتواصلي مع حد فيهم قلت له ما ارقام حد انا وصلت لرقمك بعد بعد مده طويله جدا قال لي طب ان شاء الله خير وانا هكلم اصحابي كلم اصحابه واصحاب احمد وقال لهم ده احمد عاطف مش بايت في البيت وماتو زعلانه وبتعيط والكلام ده كله طبعا ما عرفتش اعمل ايه بعت رساله على الواتساب كان طبعا زميله او صاحبه اللي هو معاه مش موجود فاخدت ابني ونزلت هنا عند والدي لقيت والدتي صحيه وانا طبعا نراحه وعيطه كده ايه يا ماما مالك فقلت لها احمد ما باتش في البيت وكان مع محمد ابو العز وانا كلمت محمد وقال كذا كذا قلت له طب استهدي بالله جايز يكون وحم مشوار ولا حاجه يخص المكتب بتاعه قلت لها كان في المشوار ده مباع وكان مع محمد بيجيب الفلوس انا المفروض ان انا مكلمه الدكتور ولو فضلت تعبانه لحد دلوقتي كده كنت أولد النهارده واحمد اللي كان هيجيب الهدوم والحاجه هنا وهو انا في المستشفى و... وكنت هولد لي طب استهدي بالله وكده قعدوا يرنوا عليه الموبايل طبعا زي ما هو مغلق او غير متاح كلمت بقى حمايه ماطرطش غير نعمل كده صحيته من النوم قلت له احمد ما باتش في البيت من ساعه ما انت جبتي لي الولد جه عندكم قال لي لا احمد ما باتش عندنا احمد هيبات بعيد عنك ازاي وسيبك انت والولد فقلت له طب حصل كذا كذا وانا كلمت صاحبه قال لي ابعتي لي رقم صاحبه بعت له ارقبه كلم حماية حماية كلمه قال له لا يا عم والله ده أنا ركبته تاكسي وديته 80000 ألف جنيه حماية قفل معاه وكلمني تاني قال لي صاحبه بيقول لي ده ده 80000 ألف جنيه وركبه تاكسي قلت له يا بابا أحمد ما خدش فلوس لحد الساعة واحدة واحمد لو كان اخذ ال الف جنيه كان احمد بس ايده ووشه وظهر لانه مغلبه وكان جاب الفلوس ورجع البيت وجاب كنان وجه انا بعت لاحمد رساله وقلت له التفاصيل دي قال لي طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ قلت له طيب يا بابا هو بيقولوا ان احمد كيب تاكسي طب جايز يكون احمد اختلف مع سواق التاكسي على الفلوس او كده خلاص انا هاخد احمد اخويا وننزل ندور في الاقسام وانت دور في المستشفيات قال لي وهو كذلك نزل دور في استقبال يوم الاربع اللي هو بالليل واستقبال الخميس وانا دورت في الاسام انا واخويا ما لقيتش حد وقعدنا ندور بالاسماء اللي دخلت المركز وكده من امبارح للنهارده اللي هو من الاربع للخميس ما لقيتش حد لا ما عملتش فيديو ولا ما أي حاجه قالوا لي قولي للمباحث فوق طلعت قلت المباحث قالوا لي طيب احنا هنستنى لحد الساعه 4 ربما الموبايل يكون ضاع فصل هو في مشوار ممكن يرجع اصبر رحت الساعه 4 انا واخويا ومامتي وحمايه وحماتي وسلفي اخو احمد يعني الكبير دكتور محمد عاطف طلعنا المباحث فوق حكيت لهم على اللي حصل قدروا يتوصلوا جابوا رقم محمد ابو العز ده كلموه قالوا له قال لهم ده نابينه وبينه اه تعاملات ماليه وده صاحبي واه كان معايا انا كنت اخر واحد معاه وانا عليا لي شيكات وهو علي لي شيكات ما المباحث قفل معاه وقال اللي حصل قلت له لا سواني كده سواني كده يا فندم احمد معاه شيكات ليه هو اللي عليه شيكات لاحمد احمد هيبقى صاحب الفلوس ويمضي شيكات على نفسه فقال لي طيب خلاص انت ما تقلقيش احنا معاكي ولو انت عايزه تتهمي او تعملي حاجه الشخص موجود معايا هنا بدا الشك بقى من من تاكيد عندكم شك عند رجال المباحث اه وكلنا قلنا هو الشخص ده وكلنا بدا الخوف يحصل ان الولد ده عمل أحمد حاجه المباحث قالت لنا هتيجو الساعه 9 عشان يكون عدى 24 ساعه رسميا على اختفاء احمد لان احمد نازل من 6 فروحنا الساعه 9 قبل ما نوصل ل 9 رحت عند والدة احمد لان انا قاعده في طلخه واهلي واهله قاعدين في القريه هنا. رحت عنده كده وطبعا الناس ملمومه حوالينا اللي هو ازاي احمد هيتغيب؟ احمد ما شاء الله عليه زي ما بنقول بالبلدي كده واعي جدا ملتزم جدا ويلتزم جدا ويلف في مصر كلها ويرجع ما شاء الله عليه سليم فمش هيتوه ما هوش عيل هيتوه ما حدش هيخطفه ما هوش على علاقه وحشه بحد فقعدنا الظروف بابا احمد يجي ويظهر وكده لأنا جاي فحماتي قاعده كده في الشارع بتعيط وكده ايه اللي جاي, اللي جاي. انا يا طنط اعمل في احمد حاجه قامت قايله له انا يا محمد اطمنت لما كلمت ابني بالليل وقال لي ان هو مع محمد بيجيب فلوس انا مطمنه ان احمد معاك مامته قالت له كده قالت له انا مطمنه ان احمد معاك آه. دخل جوه الحمام يقول له احنا لما قال ان هو عطلان على كبر الجامعه حمدنا ربنا ان هو عطلان وانت معاه وان حد من البلد وحد هيكون معاه عربيه وان أنتوا هتيجوا سوا فسيلفي كان له وجهة نظر قال له يا محمد قدامي الناس اللي قاعدة دي كلها انت قلت ان احمد عليه ليك شيكات احمد عليه ليك شيكات قال له لا يا دكتور محمد انا اللي عليه شيكات لحمد وانا اللي مديون لاحمد لحمد في فلوس قال له حلو يا محمد بقول هالك من اول يوم اختفاء لحمد اهو لو الولد تقدر تلحقه او تعرف عنه حاجة ونلحقه يطلع عايش قلنا وفي ده هي ايه تعاملات ماليه قال له عيب يا دكتور محمد الكلام ده ده اخويا ده صاحبي ومش عارف ايه الساعه جت 9 أه كان كان الموضوع من اول دقيقة اه كلنا فلما لما انا رحنا الساعه 4 المركز وكده ولقينا ان احنا خلاص الموضوع داخل في اننا نعمل محضر انا عديت على شقتي في طلخه جبت الشيكات والاوراق المهمه فجيت جيت رحنا الساعه 9 المركز وتواصلنا مع المباحث وبدا الموضوع عملنا البلاغ واحمد تغيب ال11 يوم لحد ما ظهر جسمه ازاي ازاي تم ازاي لقتم لجسمانه وفيه الجثه لاقته ازاي تفصيله مهمه قبل دوت ممكن تكلميني عن لحظات الولاده اول ما فقتي من البنك بتاع الولاده هو انا طبعا يوم الاربعاء احمد تغيب وما فضلت يعني سهرانه لحد الصبح يوم الخميس طبقت اليوم ده كله صاحيه بستنى احمد حصل اللي حصل واحنا الاسم وكده ففضلت حاسه بالتعب وطبعا ما بقولهمش وطول اليوم ده ما باكلش ويوم الاربعاء اللي احمد كان في القاهرة وتغيب فيه انا تعبانه وما باكلش فقالوا بالمنظر ده انت مش هتكملي انت هت هتصبحي الصبح تولدي قلت لهم لا طبعا ما فيش الكلام ده واحنا بندور على احمد كل شويه يقولولي لي يا بنتي انت تعبانه تعالي روحي انا بدور على احمد انا مش هرجع البيت الا ما نلاقي احمد الكلام ده يوم الخميس سلفي وحمايه قالوا لي بصي كلام نهائي انت هتصبحي الصبح تولدي معادك بكره وغلط عليكي التأجيل وخلي مصيبتنا في واحد خلي واحد بس اللي يبقى مصاب احنا مش هنؤذي تاني اللي في بطن ملوش ذنب طبعا اسمه ايه اسمه الطفل سليم سليم هو اللي ولا هو اه كنا متفقين على اسمه حاولت اغيره عشان اخليه على اسم احمد قالوا لا ده هتبقى لفه طويله وقالوا طالما هو عايز الاسم وعايز يسميها يفضل زي ما هو سماه آه سيلفي بقى وداني فجالي الصبح يوم الجمعة بالعربية فقلت له لا انا مش هنزل للولادة يا دكتور محمد انا مستنيه لي وكده وقال لي ما فيش ده انت هتنزل دلوقتي رحت طبعا واخده السكة كلها وانا في حالة انهيار طبعا آه رح من غير جوزي كل اللي انا كنت بحلم به بس مع جوزي مش, مش مهم اصلا كل ده برده بس كنت انزل وابني ينزل على ايد بابا ويشوف بابا آه دخلت الولادة كل المستشفى كانت بتسال مالي وبعيط ليه وكده فاطرينها اسفين يعني يقولها ده جوزها مش موجود فهي زعلانه على كده دخلت اوضه العمليات وكل الستاف الطبي ده بي بيواسيني وهتبقي طيبه وكده والدكتور قال لي والله هيرجع ولو فضلت على الحاله ده انا مش هينفع اولد حالتك وحشه جدا قمت من الولاده سالت على احمد قالوا لي ده المباحث كلمتنا وبيطمنوكي احمد حي قلت لهم بجد قالوا لي اه كل حاجه قالوا لي ده احمد حي قالوا لي اكدت ان احمد حي اكدوا ازاي ما فيش جثه في النيل ما فيش جثه ما فيش جثه الولد ده حسيت ان روحك رضتك لا انا من ساعه ما الولد ده كلمني واحمد ماكيش واحمد ما بتباتش من باربيت انا عرفت ان احمد راح المشوار اللي مش راجع منه بس عشت على امل ان هم بيطمنوني وما تخافيش و وقومي بالسلامه وكده انا تعودت في الصبر لا ما عملتش أي حاجة. ده أنتوا قريتوا طبعاً الوفاة يعني في الاختفاء كان في وقت الصبح ما كنتش أعرف أن هو تقف أنا عملت له أنا عملت البوست ده تاني يوم الولادة اللي هو أنت فين يا حبيبي اللي هو صار دق ده ما كنتش أعرف أن هو انتشر كده للأسف أحمد بحكم غيابه كان لازم هو اللي يسجل الابن أو حد من عصبه اللي هو الأب الجد أو العم مين ف... مين فالعم راح يسجله طلبوا صورة بطاقة احمد وإحنا مش معانا حاجة لأحمد. يعني الطفل ما تسجلش لسه. أنا اللي أنا اللي رحت سجلته تاني يوم ولادتي سندوني ورحت سجلت الولد فااا لما كده فعملت له البوست ده اللي هو انت فين كان نفسي انت اللي تسجل كنان أنا تعبانة الحاجات دي كلها البوست اللي هو الأولاني اللي أثار ضجة كبيرة ده, ده مكنتش أعرف إن هو هيعمل كده خالص اتفاجئت يعني بعد كده طبعا النيابة المباحث كان هم اللي بيقولوا يعملوا معايا التحقيقات هنا لأن أنا تعبانة وعارفين حكم الولادة وكده فااا قعدت بقى طبعا على مدار العشرة أيام دول استنى احمد ما, ما فيش اي اخبار وهم بيطمنوني لحد طبعا اليوم اللي هو جالي فيه الخبر ازاي بقى جيت الخبر ميه كلامك لا الاول الصبح كلموني المباحث ومفتش مباحث رئيس المباحث ومفتش مباحث قالوا لي مواصفات لبس احمد ايه وكده فقلت لهم ما انا قلت لحضراتكم قالوا لي لا معلش قول لنا بس كده قلت لهم الترنج كان اسود اسود في اسود التيشيرت اسود والبنطلون اسود ومكتوب عليه كلمه بال بالسيلفر او بال بالاوف وايت كده وقلت لهم الكلمه كانت ايه؟ اه قالي... طبعا فاكره وانا اللي جايبه له انا اللي جايبه له الميدان كده فقال لي طب المفاتيح بتاعته قلت له مفاتيح وفيه شوفرت وفيها شفره اسانسير وفيها ميديه الكنان هوريها لكم آه... عليها اسم ابني قالوا لي طيب ماشي دي هنا استلمتها اه هو جايب الحاجه يا حبيبي بس ما لحقش يستعملها فقلت له اللي كانت معاه ولا دي, دي اللي هيتوزعها كان... في... اه في الافتتاح آه. والحاجه اللي كان هيعملها آه. قالوا لي اه طيب ماشي قلت له هو حضرتك لقيت حاجه يا حمدي بيه قال لي لا لسه فطبعا عيطته ونهارته كده قلت له انت لقيت احمد جثة قال لي لا لا ما تخافيش ما تخافيش ده احنا بنعمل كده و... وان شاء الله الله المستعان كلموني تاني هنا بقى عرفت ان هو ده احمد بس برده ما قالوليش ان هو هو باشمونتس احمد بيلبس طقم داخلي نوعه إيه دايس قطنيل قلت له بيلبس الاتنين بس مؤخرا انا اللي شعياله اونلاين اللي تقومها دايس نوعها دايس قالوا لي طب وشب شب بتاعه قلت له مكتوب عليه أديداس ولونه احمر الـ الـ الوش احمر والبتاع ابيض في شود قالوا لي طيب ماشي لقته يا احمد بي قال لي لا يا مدام دعاء بس ربنا المستعين قفلت قعدت عيط لو... لوالدتي واختي قلت لهم هما بيسالوني عن حاجات هما شكلهم له احمد جوز مامتك دي تزعلي وتقولي بتفولي بايه وجوزك عايش انا من اول يوم قلت لهم ممكن يكون رمى احمد من على كوبري الجامعه قالوا لي كان زمانه طفى على وش الميه طب ممكن يكون عمل في حته مقطوعه عمل في حاجه ورمى في حته مقطوعه قالوا لي العوامل الجويه احنا في الحر ما فيش كلبه هتستحمل الحر ده لازم هيطلع لها و... و... الحوه هتبان كان وقع في اه في حاجه من المنشآت اللي بتتعمل لا عشان ورد النيل كانت فيها حاطه في السلم ده المغطي المغطي اه ف مع... بعد كده كان عندي ميعاد لفك جرح ال... الولاده القيصريه فاختي قالت لي انت هتفضلي قاعده تندبي كده كتير قوم يلا عشان نفك الجرح بتاعك رحت للدكتور وسالني عليه وبرده كالعادة كل اللي يسالني على أحمد بيعيطه وكده الدكتور قال لي للأسف مش هينفع افك الجرح ليه؟ قال لي الحالة النفسية والزعل مع ضعف المناعة عمل لك حاجة زي كدمة و... وتجلط بسيط كده فمش هنقدر نعمل وهتكملي على الأدوية والمضادات الحيوية وهتجي لي إن شاء الله التلات أفكه ويكون معك البشمهندس أحمد قلت له إن شاء الله جيت البيت ورجعت لقيت أختي التانية والدي والد بعياته فبصت لهم كده قلت لهم أحمد حصل له حاجة أحمد حصل له حاجة فقاموا يحضنوا فيه طبعا جالي حاله انهيار عصبي اعتصوت قمت حاجتي ومتعلقاتي وكده في الشارع كده بصوت والناس بتمسكني وكده ففي واحد جارنا جاب التوك توك بتاعه يعني وركبني فيه و.. واخد اخواتي معايا ما كنتش عارف حاجه قعدت طبعا اصوت والتم وكده اقول لهم مش هو اكيد مش هو وطول السكه بدعي انه ما يكونش هو اختي حتى تيك توك قال لها نروح فين قالت على مستشفى الدولي كنا نازلين غير فلوس من غير اي حاجه اخذنا منه فلوس ورحنا المستشفى قالت لهم جايين بخصوص القصه اللي وقع في النيل قالوا لها روحي التلاجة او المشرحه حاجه زي كده يعني مره الكلمه انا طول السكه ماشيه ادعي وابكي وكده واقول دعاء المعجزات ان انا يعني يا رب انا في حاجه ان هي تكون معجزه وما يكونش هو احمد يا يكون شاب تاني ويصبر اهله بس ما يكونش جوزي عشان يشوف ولادي و... وانا مت... ولادي ما يتيتمش وانا ما ابقاش ارمله وكده فرحت قعدوا يدخلونا كده لحد ما لقيت اهلي واهله طبعا في الحاله دي عرفت ان هم وال... والشكل العام الكل حزين فقدت اعصابي طبعا و وسط سويت وبكاء وحاجات من كده كل منعني جيت ادخله قالوا لا هو دلوقتي في مرحله الغسل والغسل والتكفين ما ينفعش تشوفيه فدخلت له بقى وهو اتكفن وكده وشفت هدومه بس ودعته وجيت معه في الاسعاف بس وليت جنازته حاجه يعني حاجة ما حاجه حاجه بس وبعد كده تاني يوم يوم ال يوم الدفن ما فقدت فقدت الوعي وما ايه اللي حصل وقالوا لي انهم ما جابوا داكتاليا وكده تاني يوم اني بس تدعتني واجهت له اتهام رسمي وقلت في, ال... في اقوالي في النيابة ان انا هبتدي اخد الاجراء ضده وم... جد انا راح له اصلا المقابر ووديت له سليم يشوفه اني يعني هو اتحرم من نشوف كنان في الدنيا وديته له بقى المقابر يشوفه. ظهرتي <تصفيق> ايه امتى امبارح على طول تاني يوم كان بس استدعتني وكانت حالتي مش كويسه وكده وجهت للشخص ده اتهام وهددت ان انا هرفع الشيكات ده تاني يوم الوفاه تالت يوم خدت كنان وسليم ورحت له القبر بتاعه. سليم <تصفيق> كان نفسه يشوفه؟ <تصفيق> اكيد وهو كمان كان نفسه يشوف سليم كدا. كان مستناه بفرغ الصبر كان بينزل كلام مخصوص عشان يقعد ي يشغب سليم وهو في بطني ويدلعه ويقوله ما بعرفش ادلعك قدام كنان عشان بيغير وكده ف... فكان قال لي كنا متفقين لو انا مولدش الخميس هنزل الخميس انا وهو نجيب هدوم جديدة لي عشان ابقى ارحى الولادة بهدوم جديدة ويجيب لي سليم لعبة ويجيب لعبة يديها لكنان على اساس انها من سليم ونجيب البلالين ونتزوق ال... ونزين الاوضه باسم سليم و... وما كانش جاب هديه عيد ميلاد كنان ولا احتفلنا بعيد ميلاده على اساس ان هو هيجيب لي في في المستشفى زي تورته ونوزع على الناس وكده حلاوه دي يبقى سليم وكنان مع بعض تحول تحول الاحتفال ابظبط كان عامل لسليم هيك لكنان عيد ميلاد كليمينا عن تفاصيل عيد ميلاد اللي كان بيجهزه احنا رسميا ما كناش احتفلنا بيه عشان انا كنت تعبانه وكده ف طب ايه رايك نعمله اه انا كان نفسي سجل الولدين مع بعض اصلا في يوم واحد بس الدكتور قال لي اه حاولي ناخد بس كام يوم انا كان ميعادي ولد في السابع او في اول الثامن حاولنا بس ناجل الموضوع شويه عشان البيبي ينزل لحد ما صحيان كويس فقلت له نسجل الاتنين مع بعض قال لي لا دي سيبها لله عشان ما نقطعش عليهم ولا حد يحصل له حاجه ولا كده سيبي سليم يتولد في يومه وكنان نحتفل بيومه هنأجل احتفال عيد ميلاد كنان يبقى مع يوم ولاده سليم زي ما انت نفسك تعملي وهنعملها هنجيب تورته وانت هتقطعيها وهنتصور في المستشفى وهنعمل سيشن وهتولدي الولاده بدون الم وهتعملي كل اللي انت عايزاه عشان تقدري تقومي وهنعمل الاوضه نكتب عليها اسم سليم ونجيب هديه لكنان ونقول له ده دي سليم اللي جايبها لك. فكان عايز يعمل حاجات كتير واتفقنا. هو كان حد طيب ودايما الناس طيبين بيروحوا بسرعه جدا. طيب وانت تم يعني متهم تم القانون بتاع بس في حاجه اسئله والله واحنا اسفين لو انت لما روحتي طبعا المقابر تقريبا دي كانت اول مره تقفي قدام ابو وجه الولد مع اولادك وكان اول مره بعد كل المشاكل والتطور اللي جديد هديت شويه خلاص عرفت ان هو موجود في عند ربنا وارتاح. ايه الرساله اللي كنت حابه توجهها له او اللي كنت حابه هناك او كنت حابه تقوله هو طبعا الكل كان خايف عليها ان انا طبعا زي ما بيقولوا كده نفسه وما ينفعش مفهومة. وما ينفعش اروح المقابر وكمان معايا اطفال الكل حاول يقعدني بس انا ما رضيتش فقلت لهم معلش بس اتفضلوا انتوا هنقعد مع بعض شويه. اخدوا كنان عشان بحكم ان كنان شقي شوية خفت عليه وزابوا لك سليم أه طبعا ورده سليم وسبحان الله سليم بعد ما ورده الولد ضحك شكله شاف بابا او بابا شايفه بقى ما عرفش وطبعا كلمته قد ايه ما كنت شارفة ان حياتي تقف عليه كده قلت له يعني احنا عشنا اه خلافات مع بعض عادي خلافات زوجية بتحصل بس شاء القدر إن لما ليجي نحب بعض ونعمل بعض بالقوة قوي كده ربنا خذك مني بس ما تغلاش عليه وكده وقلت له وانا هعمل كل الخير اللي انت كنت بتعمله انت كنت بتعمل شنط رمضان على اعلى مستوى كانت الناس اللي بتاخدها فعلا كانت يعني عايز اقولك ان هو كان بيروح يجيب اللحمة من فتح الله في الموقع يعني كان يقدر مثلا يجيبها من اي جزار هنا اقول له يا احمد طب ما تجيبها من البلد عادي يقول لي اتقي الله عشان غلابه ما لهمش حق احسن مننا هياكلوا احسن من اقول له احنا بناكل اللحمه ب 120 ب 130 انت جايبها لهم ب 150 هتها لهم زينا يقول لي هجيب لهم احسن مننا يجيب لهم مثلا يعني على سبيل المثال حاجه تافهه ان انا اقولها يجيب لهم المكرونه اللي هي الانواع الغاليه التركي الايطالي ممكن نكون احنا في البيت المكرونه العاديه احنا ما بنجيبهاش ممكن نختم قلبي بايه ونفسي في ايه وايه اللي ممكن يكبره النار نار لما حق جوزي يجي والنعيالي دول لما يكبروا ويسالوا عليهم هقول لهم ان بابا شهيد وبس جبنا حقه عايز القصاص العاجل العادل لاحمد وزي ما حرقوا قلبي ويتموا ولادي ويرملوني على ثلاث سنين جواز بس انا عايزه حق احمد في اقرب وقت وعايزه القضاء يعني يبص لي كده بصه يشوف انا انا عندي 25 سنه اترملت على 3 سنين جواز وولادي الكبير عندي عنده سنتين التاني اتولد ما شافش ابو ولا ابو شافه فعايزه حق جوزي وحق اولادي الحمد لله هو سايب احسن سيره و من كله من كل هما اولاد شهيد هو مات دون ماله ومات مغدور بيه ومات غريب في كل حالات احمد شهيد فانا زوجه شهيد واولادي اولاد شهيد باذن الله وربنا يجعل كل الدعاء والناس اللي, اللي كانت في جلسته دي من نصيبه وهو كان مكان احسن مننا فانا مش قلقانه عليه هو ان شاء الله يكون هو اللي بيشفع لي يوم القيامه وبيشفع لاهلي ولاهله ولاولاده فعايزه بقى ارتاح في الدنيا بان حقه يجي عايزه القصاص العادل من المجرم الظالم ده ممكن توربين الهدايا التذكارية والنوت اللي كانت موجودة هنا <تصفيق> <تصفيق> في تابو كنّا من الظهرة. مديرة باسمك لين. ده. دي التجهيزات اللي كان مجهزها المهندس أحمد عاطف آآ آآ وفاته تقريبا كان جاز كل, كل شيء علشان كل شيء تقريبا علشان افتتاح مكتب الهندسي الخاص به ما كانش يعرف طبعا ان يتم الغدر به بهذا الشكل ويمكن أو كان اول اول شخص كان ممكن يهادى بهذه الهدايا كان ممكن يكون صاحبه اللي اللي غدر بيه يعني ممكن يكون اول هديه كان هيديها مهندس احمد عاطف في مكتبه الجديد كان وارد جدا تكون هي اول هديه لصديقه صديق عمره وصديق طفولته اللي هو تسبب في وفاته انا زي احدكم احنا داخل المكتب الهندسي للمهندس احمد عاطف اللي رحل بسبب غدر صديقه في محافظه الداليه وتحديد في قريه متعنتر. كنا مع زوجته استاذ دعاء حقيقه تفاصيل صعبه ومؤثره جدا زودنا حضراتكم بدايه افتتاح المكتب او اول ما دخلنا اول حاجه لاحظناها على المكتب قبل القلم وقبل الكراسه وقبل اي شيء كان المصحف الشريف اول حاجه قابلناها في المكان ده معروف عن المهندس احمد او اللي سمعناه عنه من ساعه ما نزلنا القريه ان هو راجل بيعمل خير كتير جدا بيعمل اعمال خيريه كتير جدا حريص دايما على الصلاه ذو سيره طيبه هو واسرته معيد في كليه الهندسه اخوه شقيقه دكتور من الواضح ان هو دخل الطريق او اشتغل مع حد مش مش زيه ومش شكله فكانت النهايه ان هو لقى حتفه غدر من صديق عمره. احنا يعني مفيش بصراحه حاجه ممكن نختم بها قد اللي احنا نقول ان يعني ربنا يعين الست دي على السنوات اللي جايه ويبارك في الاولاد وان شاء الله يكونوا متفوقين وناجحين زي والدهم الله يرحمه لكن اكيد النصيحه اللي ممكن نقول لهم لازم يخلوا بالهم لازم يخلوا بالهم من تكرار هذا السيناريو في المستقبل حياتكم مشكلة كبيرة جداً في الحياة أنهم يثقوا في أي حد بعد هذه الوقعة آه أنا كنت